Olgoa Vasilescu, iei refurtunoas, ruinos. Fotografiile care au scandalizat-o pe Ministrul Muncii Ministrul Muncii, Lia Olgoa Vasilescu, iei refurtunoas în scandalul din sănătate. Ministrul Muncii susține ce în timp ce guvernul face eforturi disperate să oprească exodul medicilor, în spitalele de stat apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru Ruinos, exclam Vasilescu. Guvernul face eforturi disperate să oprească exodul medicilor, merind salariile la un nivel la care pana acum un an nici nu se gândea cineva ca e posibil. Ce se întâmpla, în schimb, în spitalele de stat? Apar reclame ale unor firme de recrutare a medicilor pentru alte tari. Acum e cazul Spitalului Judean Braov. Sechea Cardiologie 2 Ruinos, scrie Ministrul Muncii, pe Facebook